هذه الشيلة اهداء من احمد الرجعان الى صديقه الملازم عبد الله قايد الصويط بمناسبة تخرجه. هل في مبروك بعدد غيث المخايل يا الكريم اللي ربوعه من همسة فرح. ابن قايد بالفخر صاير وجايل. كاس بخصال الوفا من والدين, والدين والد كاس اشتركوا <تصفيق> اشتركوا سبعه سبعه سبعه ثلاثه سبعه